عبر الشعر عبر القوافي نهنيك سلامي من قلب محب جديدة وصافي جلت التفوق في طريقك يا خوي سليلة نكسي حر ووافي عبر الشعر عبر القوافي نهنيك سلامي من قلب محب صحيح صحيح وصافي جعلت تخرج في طريقك يخاوي لانك سليله لتقرمي حر و هيك كفو صالحة بالتخرج نحيي برزتي اسمك بالشعر والقوافي صالحة بنت سعيد الماجستير زاهي بنت الرجال أهل السيوف الرهافي بسرتي على درب خطاوي يا هالي شاف. من جامعة الملك فيصل الكل يهني، اللي جمل <تصفيق> حلمك وصارت عوافي، مبروك جعل الله مرحب. يحارسك ويحميك، عسى عليك الستر والعز ضافي، جعل التخرج في حياتك يخاويك، أقولها من قلب صادق ووافي، عبر الشعر عبر القوافي نهني، سلامي من وصافي جعل التخرج في طريقك يخاوي لانك سليل الدرم حر ووافي كفو صالحه بالتخرج نحيي برزتي اسمك بالشعر والقوافي صالحه بنت سعيد الماجستير زاهي بنت الرجال اهل السيوف الرهابي سرتي <تصفيق> على درب خطاوي ويا هالي الليلهم بل ما فعل من جامعة الملك في الكل اللي يهنيك لين حلمك وصارت عوائ مبروك جعل الله يحارسك ويحميك عسى عليك الستر والعز ضافي جعل التخرج في حياتك يخاويك اقولها من قلبي صادق ووافي عبر الشعر عبر القوافي نهني سلام من قلبي محب وصافي جعل التخرج في طريقك يخاويك، لانك سليلة قرم حر ووافي، كفو صالحه بالتخرج نحييك، برزتي اسمك بالشعر والقوافي، صالحه بنت سعيد الماجستير زاهي، بنت الرجال اهل السيوف الرهافي، سرتي على درب وخطاوي اهاليك اللي لهم بالمجد في من جامعة الملك فيصل الكل يهني لنكتمل حلمك وصارت عوائل <تصفيق> جعله الله يا حارسك ويحميك عسى عليك الستر ما نعز الضافي التخرج في حياتك يا خويك اقولها من قلب صادق مبروك جعل الله يا ويحميك عسى عليك الستر ما نعز الضافي التخرج في حياتك يا خويك اقولها تراحيب تقاعد تكريم ترقية نقل وكتابة